حضرت امام مالک کہتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا اکثر دین پڑھنے والے غریبوں کے بیٹے ہوتے ہیں امیروں کے بچے ایف ایس سی پڑھتے ہیں بی ایس سی پڑھتے ہیں ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں غریبوں کے بچے دین پڑھتے ہیں اور پھر امیروں کو ممبریاں ملتی ہیں غریبوں کے بچوں کو اللہ ممبر عطا فرماتا ہے مسلح رسول اللہ دیتا ہے حضرت سیدنا امام ابو مالک فرماتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا اور میری چھ سات بہنیں میں اکیلا بھائی تھا آپ فرماتے ہیں میرے ابا جی فوت ہو گئے میری امی پکڑ کے مجھے ایک دھوبی کی دکان پہ لے گئی کہنے لگی اسے کپڑے دھونے کا طریقہ بتا دے سلیقہ یہ بھی ایک سی لانڈری کی دکان کھول لے گا میری بیٹیوں کا پیڑ پالے گا دھوبی کہنے لگا ٹھیک ہے میں دو تین دوں گا مہینے کے اور جب کام سیکھ جائے گا تو تنخواہ بڑھ جائے گا امام ابو مالک رحمتہ اللہ نے فرماتے میں بہنوں کے لیے روزی کمانے نکلا میں بیوہ ماں کے سر پہ بوجھ اتارنے کے لیے نکلا میں غربت کے عالم میں نکلا رستے میں امام اعظم کا مدرسہ تھا فرماتے ہیں, میں وہاں چمکتے چہرے دیکھتا لیکن اپنی غربت کو دیکھ کے میں آگے بڑھ جاتا پریشان ہوتا کہ میں کیسے علم حاصل کروں گا آپ فرماتے ہیں, امام صاحب مجھے اکثر دیکھتے ایک دن امام اعظم باہر نکلے مجھے کھڑے ہوئے دیکھا تو قریب بلایا سینے سے لگایا ماتھا چوما کیا نام ہے میں نے کہا ابو مالک میرا نام ہے کہا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے کہا بڑا شوق ہے کہنے لگے چل آ جا پڑھا کر. مدرسے میں پڑھا کر کہتے میں سارا دن وہاں پڑھتا گھر سے کام کرنے آتا سارا دن امام اعظم کے پاس پڑھتا رہتا مہینہ آیا تو میری اما کہنے لگی تنخواہ لاؤ میں نے کہا امی جی تنخواہ وہ دے گا جو ڈیوٹی پہ جاتا ہو میں تو پڑھنے جاتا ہوں کہتے اما گھر سے نکلی اور بڑے غصے کے ساتھ نکلی کہنے لگی مولوی نے میرا بچہ خراب کر دیا میرا بچہ خراب کر دیا میں کام پہ بیچتی تھی اس نے کس چکر میں ڈال دیا مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے کام بھی تو کرنے چاہیے نا کہتے امام آزم کے سامنے کھڑی ہوئی مام صاحب بڑے امیر کبیر آدمی اربو خربا پتی تھی اور پھر اتنے بڑے عالم فقید سارا بغداد کا طریقہ لگی تیری سفید داڑی تیرا اتنا نام تجھے خیال ہی نہیں آیا میں بیوہ عورت بی ہوں نے میرا بچہ خراب کر ڈالا میری یتیم تین بچیاں روٹی کہاں سے کھائیں گی مسنا سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے کہتی اتنے سخت جملے کہیں پر قربان جاؤ امام آزم سنتے رہے اور مسکراتے رہے لگے میری غلطی ہے میری غلطی ہے میری غلطی ہے کہا بیٹا بڑا, بڑا لائق ہے. ہے تو اسے پڑھنے دے کہنے لگے چپ کر بے مولوی یہ پڑھے گا تو میں روٹی کہاں سے کھاؤں گی تو مام صاحب کہنے لگے مجھے بتایا کہ خرچہ کتنا ہے ایک لفظ ہیں تین دینار کا ایک روایت ایسی بھی لکھی ہے بزرگوں نے کہنے لگی چالیس درم ہے اور اماں کہتی میں نے جان بوجھ کے خرچہ کرتی تھی لیکن جب کھلا ڈولا کرے کہا چالیس درم خرچہ ہے تو کہتے امام اعظم کہنے لگے اماں تجھے لینے نہیں آنا پڑے گا پہلی سے پہلے تیرے گھر میں پہنچ جایا کریں گے یکم سے پہلے آئیں گے او بھائی کہاں استاد ملتے ہیں کہاں استاد ملتے ہیں کہاں وہ لوگ ملتے ہیں جو دعائیں مانگتے التجائے کرتے پیار کرتے گزر گیا وہ دور اب تو سوٹ لینے کا دور ہے لینے کا دور ہے پہاڑ ڈلوانے کا دور آیا ہے اب کون پوچھتا ہے اب تو پوچھتے ہیں تو میرے لیے کیا لایا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک دن نہیں دو دن نہیں چار دن نہیں پانچ مہینے نہیں, نہیں بیس سال تک کہنا آسان بولنا آسان سننا آسان سال تک امام ابو مالک کے گھر میں خرچہ دیتے رہے وہ پڑھتے رہے. اممہ کہنے لگی تو کو تخت پر بیٹھ کر بادشاہوں کے ساتھ کھانے کھایا کرے گا ان کے ساتھ بیٹھ کے الوا کھائے گا وقت آئے گا تو دیکھے گی کہتے ہیں میرے امام انتقال کر گئے وقت بیت گیا ہارون رشید نے مجھے بلایا بغداد میں اور کہا میں آپ کو چیف جسٹس بنانے لگا ہوں کہتے ہیں میں خوشی سے سجدے کرنے لگا میں چیف جسٹس بنا میں نے اپنی اما کو خط لکھا کہ اممہ بغداد آ جا. تیرے بیٹے کو اللہ نے بڑی شان عطا کر دی ہے فرماتے ہارون رشید کی بیوی بڑی اولیا کی, کی بڑی فرما بردار تھی محبت کرنے والی تھی. اس نے حلوا بنا کے بھیجا کھانا بنا کے بھیجا ہارون رشید تخت پہ بیٹھ کے کھانے لگا تو کہنے لگا امام صاحب آپ بھی آگے ہی آ گیا میرے ساتھ کہتے ہیں کونے میں وہ بیٹھ گیا ایک میں میں بیٹھ گیا بیچ میں کھانا رکھ لیا اتنی دیر میں میری اما بھی پہنچ گئی دو لکمے کھائے تھے کہ اما آ گئی جب اما نے مجھے تخت پہ بیٹھے دیکھا ایک یتیم ایک لوارس ایک بچہ وہ کل تک جو بہنوں کے لیے چار دن آر نہیں لا سکتا تھا تخت پہ بیٹھ کے جب روٹی کھاتے دیکھا تو اما تڑپ گئی روئی چیخے ماری میں نے کہا اما کیا ہوا کہنے لگی بیٹا مجھے تیرا استاد یاد آ گیا ہے نے کئی سال پہلے کہا تھا اسے دین کا دے اسے فقیر بننے دے یہ بہت آگے جائے گا دیکھا اللہ نے تجھے کتنی شان عطا کی ہے کا بیٹا یہ کمال تیرا نہیں یہ امام اعظم ابو کا, کمال یہ ان کا کمال ہے جنہوں نے آج تو اساتذہ کھرام اساتذہ مجھ سے ایک ٹیچر کہنے لگے حضرت جی دل نہیں لگتا بےسکونی سی ہے کچھ بتلائے تو میں نے کہا کلاس میں کوئی یتیم بچہ ڈھونڈ لے کوئی لوارس بچہ ڈھونڈے اس کی وردی اپنے ذمے لے لیں کتابیں ذمے خرچہ اپنے ذمے لے لے روز جیب میں سکون ادا کرے گا یہ بھی کہنے لگے بڑی ٹھنڈک ملا ہے بڑی تابے داری میں نے کہا آپ لفظوں سے سکون چاہتے ہیں وہ لوگ خدمت کر کے سکون لیتے ہیں. کوفے کا ایک امیر آدمی تھا پھر غریب ہو گیا غریب. بڑی پریشانی بڑی پرشانی. بڑی آزمائش بے بیوقوف اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے غریب غریب مجبور اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں نا تو ساری آزمائشیں کٹھی آ جاتی غریب آدمی تھا محنت مزدوری کرتا لیکن پوری نہ ہوتی وہ کہتا ایک دن گلی میں ککڑی بیچنے والا آیا تو میری ایک بیٹی تھی چھوٹی سی باقی بچے بڑے تھے چھوٹی ضد کرنے لگے کہنے لگی ککڑی کھانی ہے پریشان ہو گیا دل ٹوٹ گیا بیٹی نے سوال کیا ہے فرماতে میں نے سوچا کس کے پاس جاؤں کسی اور کے پاس مجھے سمجھنا آیا میں سیدھا امام اعظم کے پاس چلا گیا یہ شخص ہے جو مجھے دیکھے گا بھی اور میرا پردہ بھی رکھے گا مجھے دیکھے گا بھی اور میرا میرا یہ پردہ بھی رکھے گا یہ رسوا نہیں کرے گا یہ فوٹو نہیں کھچائے گا یہ فوٹو کھچا کے پہلے دن فیس بک پہ نہیں لگائے گا کہ میں غریبوں میں تھیلے بانٹ رہا ہوں یہ اسی وقت اخبار والوں کو نہیں بلائے گا ایک تھیلا اور چھ اخباروں میں تصویریں یہ اس طرح نہیں حضرت امام اعظم کے پاس گیا تو فرماتے ہیں راش بہت زیادہ تھا میں امام صاحب سے بات ہی نہ کر سکا واپس آ گیا امام صاحب نے بندہ بھیجا فرمایا پتہ کر یہ بندہ ضرورت کے لیے آیا تھا راش کی وجہ سے بات نہیں کر پایا کہتے ہیں واپس میرے پیچھے بندہ بھیجا. وہ میرے گھر تک آیا گھرا کے اس کو حالات کا پتہ چل گیا واپس گیا کہتے ہیں تین تھیلیاں شرفیوں کی بھر کے امام اعظم لائے اور خود آئے اور رات کے اندھیرے میں آئے اور مجھے تھیلیاں دے کے نا تو میرے آگے ہاتھ باندھ دیے میں نے کازور ہاتھ کیوں باندھے ہیں آپ فرمانے لگے یار دکھ اس بات کا ہے کہ تو میرا پڑوسی تھا اور تیری غربت کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا تو میرے علاقے کا تھا میں نے سوچا ہی نہیں میرا اپنا تھا مجھے خیال ہی نہیں آیا فرمایا معاف کر دے میری شکایت نہ کرنا کہ یہ میری طرف توجہ نہیں کرتا علم بھی تھا عمل کا نور بھی تھا تقوی کا حسن بھی تھا غریب کی مدد کا جذبہ بھی تھا آج لوگوں پر مال کا فتنا سوار ہوتا پر نہیں لیکن زیادہ لوگوں پر جیسے جیسے مال آتا جاتا ہے ویسے ویسے عقل بھی آتی جاتی ہے ویسے ویسے سیاڑے بھی ہوتے جاتے ہیں کہتے ہیں وہ بھی کمائے وہ بھی کرے میں تو ٹیکنیکلی بڑھاؤں میں عقل مندی بڑی نہ بہن کی فکر رہتی ہے نہ بھانجوں کی فکر رہتی ہے نہ رشتہ دار کی فکر رہتی ہے نہ دائیں بائیں کچھ دیکھتے ہیں لوگ جیسے جیسے پاور فل ہوتے جاتے ہٹتے جاتے کٹتے جاتے امیروں سے گرانے لگتے جاتے ہیں آگے کی طرف دیکھتے جاتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی پیار کیا محبت بانٹی علم فقاحت تقوی روشنی آج لوگوں کا علم ہوتا ہے پر علم کا نور نہیں ہوتا ہمیں بہت ساری باتوں کا پتا ہوتا ہے پر وہ باتیں ہمارے لفظوں میں ہوتی ہیں ہم اس کے حسن سے آگاہ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہمیں ان باتوں پر یقین کامل نہیں ہوتا کہہ رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن ان باتوں کے پیچھے جو عمل کا جذبہ ہے وہ پھیکا ہوتا امام اعظم ابو نیفا رحمت اللہ تعالی اللہ جتنے بڑے عالم تھے اتنا ہی بڑا خوف تھا اللہ کا دل میں اتنا ہی بڑا خوف تھا ایک س... آدمی کہتا ہے, میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا تھا میں نے شاہ کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھی کتنی لوگ باتیں سنتے اس کا, اثر کتنا لیتے. لیکن امام صاحب احمد اللہ کا طریقہ کیا تھا ہے, میں نے امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھی مسجد میں تو کاری صاحب نے قرآن پڑا پرماتے آخری دو آیتے پڑھی امل مسکال اللہ فرماتے ہیں, میں قیامت کے دن تیرے ذرے ذرے کا حساب کروں گا ذرہ برابر نیکی ہوئی تو تیرے سامنے آئی ذرہ برابر گنا ہوا تو تیرے کس کے برابر جی وہ کتنا ہوتا ہے ریت کا ایک ذرہ اس کے برابر بھی گنا ہوا تو تیرے سامنے یہ اللہ کہہ دیا ہے تو ایسا انشاءاللہ ہو کے رہے گا اللہ ایک دفعہ دکھائے گا دعا فرمائے اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے اللہ ہم سے گزر فرمائے اللہ ہمیں بخشے ہوئے میں شامل فرمائے یہ آئے امام صاحب نے سنی تو کہتے ہیں میں نمازی سارے چلے گئے تو امام صاحب بیٹھے ارجنا اپنی داڑھی پکڑ لی چلا ٹمٹما رہا کہتے ہیں داڑھی پکڑ لی اور امام صاحب بیٹھے میں نے کہا کہ کسی مہویت کے عالم میں ہے سوچ میں چلے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں کہتے ہیں میں دو گھنٹے کے بعد آیا تو امام صاحب ایسے بیٹھے داڑھی پکڑی ہوئی میں نے کہا ٹھہر کے آتا ہوں میں پھر ایک گھنٹے کے بعد گیا تو ویسے بیٹھے کہتے ترجت کا وقت ہو گیا میں مسجد میں گیا تو چراغمانے ٹم ٹم لگا ختم ہونے کے قریب آگے امام صاحب بیٹھے اب میں نے دیکھا کہ آنکھیں بری ہوئی ہیں اور اپنی داڑھی پکڑ کے کھینچ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تو اگر ذرے ذرے کا حساب لے گا تو اب وہ نیفا تو لگ جائے گا اے اللہ تو ذرے ذرے کے بارے میں پوچھے گا تو میں تو نہیں جواب دے سکتا خدا بندہ اس طرح کر میرے ان سفید والوں پہ رحم کھا اے اللہ میرے بڑھاپے پہ مہربانی فرما مجھ سے نا زردے زردے کا پوچھنا میں بڑا کمزور ہوں میں نہیں جباب دے سکتی مولا مجھ سے درگزر والا کر. کہتے امام صاحب فجر کی ادال ہوئی توڑا تھا میں نے کہا ساری رات ہی گزر گئی آپ ایک آئے سن کے پریشان رہے اور میں روزانہ بی سیوں تقریرے سنتا ہوں درجنوں بیسے سنتا ہوں مجھے تو اثر نہیں ہوتا آپ لگے مجھے تیرے معاملے کا پتا لیکن مجھے اگر دیکھ لیا ہے تو کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا. مجھے اور فرمانے لگا پھر تو تو نیک آدمی ہوگا تجھے نہیں خیال اتا تو میں تو جانتا ہوں مانا انم کے مانا انم پتہ سارا ہے سردار نو کی دیاں میں تو جانتا ہوں نا مجھے خبر ہے نیازا میں نہیں صاف دے سکتا تیرا نہیں مجھے پتہ جتنا میرے بھائی علم زیادہ اتنا خوف بھی حضرت عبد الله ابن مسعود فرماتے ہیں زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا اللہ سے زیادہ ڈر جانے والا عالم ہوتا ہے. جو آدمی لمبی چوڑی گفتگو کرے وہ فقیر نہیں وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں بلکہ جس کو وہ بات کرے تو تھوڑی کرے ڈر کے کرے خوف کے ساتھ کرے. اللہ کی خشیت جس کے دل میں ہو وہ بڑا عالم ہوتا حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ حصے سے سے نکالتے تھے امام صاحب فرمایا کرتے تھے میں نے چند ہزار درہم رکھ دیے حضور کس لیے فرمایا لوگوں کو قرضہ دینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرضہ لینے والے کو منع کیا فرمایا قرضہ ایک قید ہے بغیر مجبوری کے نہ لینا اب لینے والے بھی احتیاط نہیں کرتے فٹا فٹ قرضے کے پیچھے بانٹتے بڑی مجبوری ہو تو کرزہ لے فرمایا مکروز قیدی ہوتا ہے قرضہ لینے سے بچو اور دینے والے کو کیا کہا فرمایا اگر سامنے والا تنگ تنگ دست دست ہو نا تنگ دست تو اسے مولد دو جتنی تم مولد دو کہ اللہ اتنے پیسے روز صدقہ کرنے کا سواب تھا فرمائے گا اگر تنگ دست ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں نے رمضان شریف میں نا قرضے کے والے سے یا کچھ عرصہ پہلے کسی موقع پر قرض کے والے سے کو بات کی ایک صاحب مجھے کہنے لگے حضرت کسی کو لینا ہوا بیس دار تراہ کے لائی دیں گے ترناس ہزار والا ماڑا بندہ تو دیں کہا بندوبست کریے چل سب جمع رات لیا کسی طریقے ہے نا نبی پاک نے کیا فرمایا حضر نے فرمایا تجھے پتا چل جائے کہ تنگ دستا ہے تو محلت دے جتنے دن پیسے پیسے گا اتنے پیسے مگر ماچے اور مارا بندہ میں دو دینا ہے دکان کا اس کو دکاندار کہتا ہے کل سائیکل لے کے تب گزرنا میرے آگے سے پیسے دینے میں نے سائیکل رکھ لینا دھرنا چاہیے اللہ پاک ہمیں پتا ہوتا ہے سامنے والا غریب ہے تنگ دست ہے. مجبور ہے میں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے اسمن ذر یہ تھا کہ غریب لوگ اتے ہیں تو میں ان کی مدد کروں گا. <تصفح> امام اعظم ابو انیفا نے ایک بندے سے پیسے لینے تھے اور حال یہ تھا کہ اپ دھوپ میں کھڑے تھے ساتھ اس بندے کا مکان تھا لوگوں نے کہا حضرت دیوار کے سائے میں ہو جائے فرمانے لگے اس سے پیسے لینے ہیں اگر سائے میں کھڑا ہوا تو سود میں شمار ہو جائے گا میں اس سے فائدہ نہیں لے سکتا ایک بندے سے قرضہ لینا تھا وہ اپ کو دیکھ کے گلی اور دوسری گلی میں چلا گیا راستہ بدل گیا اور چھپ گیا امام صاحب رونے لگے کہنے لگے اللہ نہ اتنا برا ہو گیا ان کہ تیرے بندے مجھ سے چھپنے لگے اس کو ڈھونڈ کے لائے کیوں چھپتا ہے کہ حضور آپ کے پیسے دینے ہیں اپ نے فرمایا جا میں نے اللہ کی رضا کے لیے maaf کیے آج کے بعد چھپنا نہ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تجھے کوفتو تو میری طرف دیکھ کے چھپنے لگا میری طرف دیکھ کے غریب تو بھائی گلیوں میں گستے پھرتے ہیں گھستے پھرتے ہیں کہ کوئی بندہ مل نہ جائے مقروز آدمی پتہ اس وقت چلتا ہے تب کر گیا۔ پتہ اس وقت چلتا ہے پھر کے بچوں کو کہتے ہیں فکر نہ کرنا ہم تیرے ساتھ ہیں اس کے ساتھ ہونا تھا ان کا سایا جاتا اب آئے ہو امام اعظم ابو نفا رحمت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سہولت دیتے آسانی دیتے پیار کرتے محبت کرتے ہم لوگوں کا مزاج ایسا نہیں ہے ہماری اخلاقیات کے اندر وہ حسن نہیں جو ہمارے بزرگ ہمیں دے کے گئے اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں میں حقوق کی بات کا خیال کرتے چھوٹی چھوٹی باتوں ہم تو گالی دے کے بھی کہتے ہیں نا چل کیا ہو گیا گالی بھی ہے نا میں نے دیکھا ہے سائیکل والے کی ٹکر اگر پجاروں والے کے ساتھ ہو جائے تو معافی سائیکل والے نے مانگنی ہے کیونکہ وہ سائیکل پہ بیٹھا ہے نا اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ سائیکل پہ بیٹھا ہے معافی سائیکل والے نے پجاروں والا تو شیشہ نہیں نیچے کرتا کہتا دھوپ آئے گی گاڑی بڑی مشکل سے ٹھنڈی کی ہے نیچے اتر کے ملازم کہتا ہے اس کو پوچھو اگر کوئی دو چار سو کا نقصان ہوا تو 500 دے دو مزاج ہے امام اعظم منیفا رحمت اللہ عالم حکوقل بات کا چھوٹی چھوٹی آپ کے شاگردوں میں سے کسی کے چہرے پہ شکن آتا تو محبت کا امام صاحب کی امام اعظم ابو نیفا رحمت اللہ تعالی گلی سے گزر رہے تھے لکڑی کے جوتے پہنا کرتے تھے کھڑا ایک نوجوان بچے کے پیر پہ پیر آ گیا دکان لگا امام اللہ سے ڈر جا یہ لفظ گئے تو امام صاحب کی چیخ ہی نکل گئی کئی گھنٹے بے ہوش رہے نے کہا حضور کیا ہوا فرمانے اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ کی مخلوق ہے نہیں ڈرتا اگر یہ کہہ رہے ہیں تو میرا کیا بنے گا کئی دن روتے گزر گئے لوگ اس بچے کو لائے آگے کہنے لگا حضور آپ تو پریشان ہو گئے میں نے تو محاورہ کہا تھا محاورہ کہا تھا کہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے فرمانے لگے بیٹے مجھے محاوروں کا نہیں پتا جب رب کے خوف کا نام آتا ہے تو جملے سیدھے میرے دل سے جا کے ٹکراتے سیدھے دل سے جا کے ٹکراتے گلی سے گزر رہے لکڑی کے جوتے پہنے کھڑا ہے کیچڑ ہے ایک دیوار کے قریب سے گزرے تو تھوڑا سا کیچڑ اڑ کے نا تو دیوار پہ پڑ گیا یہاں ٹرالی والا ساری دیوار توڑ جاتا ہے اور کہتا ہے چلو میں نے کون سا جان بوجھ کے کیا ہے یہاں لوگ لوگوں کا گھر توڑ جاتے ہیں کہتے ہیں چلو بتاؤ کتنا خرچہ آیا تھا فوری طور پہ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں پڑ گیا امام صاحب شاگیر صاحب حضرت جی کیا پریشانی ہے آفرمانے لگے میں نے اس کی دیوار گندی کر دیا صاف نہ کروں تو بھی ظلم ہے اور اگر صاف کروں تو دیوار کچی ہے جب صاف کروں گا تو کچھ مٹی اتر جائے گی تو کسی کے گھر کی مٹی اتارنا یہ بھی ظلم ہے اب میں دو پریشانیوں میں الجھ گیا ہوں کدھر جاؤں کہا حضرت جی پھر فرمایا اس کے دروازے پہ دستک دو دروازے پہ دستک دی تو جو بندہ باہر آیا وہ مجوسی تھا آگ کی پوجا کرنے والا تھا امام صاحب کہنے لگے مجھے جانتے ہو کہنے لگے حضور سارا خوفا جانتا ہے سارا بغداد جانتا ہے ساری دنیا جانتی ہے آپ مسلمانوں کے امام ہے لوگ جانتے آپ نے فرمایا یار مجھ غلطی ہو گئی ہے وہ کیا اپ فرمانے لگے میں اپنے اپنے انداز میں گزر رہا تھا آدمی आदमीوں خیال نہیں آیا تھوڑا کیچڑ اڑ کے تیری دیوار پہ لگ گیا ہے. میرے بھائی یہ کوئی فرشتے تھوڑی تھے یہ زمین پہ بسنے والے لوگ تھے احتیاط والے لوگ تھے ہم لوگوں نے پتہ نہیں اپنا مزاج اتنا سخت کیوں بنا لیا ہے کتنے لوگوں کو لٹاڑ کے کتنی پگڑیاں اچھال کے کتنے حقوق الہباد ضائع کر کے بھی ہم اسی طرح کے مطمئن کے مطمئن ہیں کہاں سے تسلی لاتے ہیں اپنے آپ کو ٹھنڈک دیتے کیسے اپنے آپ کو ہم سکون دے لیتے کسی کو تکلیف کے کس طرح سکون کی نیند آتی ہے پریشان ہوتا کیوں ہمارا دل پتھر فرمایا کرتے تھے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ سخت ہو گیا اس کی دوائی کھا مجھے خیال ہی نہیں آتا تڑپتے لوگوں کو دیکھ کر جا جا کے علاج ایسے مر گیا تو اللہ تیرے حق میں اچھے نہیں ہوں گے حضرت امام تڑپ رہے ہیں اور اس شخص کے سامنے آہوزاری کر رہے ہیں جو مجوسی بھی ہے غریب بھی ہے کچے گھر میں رہتا ہے فرمایا یار کیا کروں امام صاحب باتیں کر رہے ہیں تو وہ آدمی حیرت میں کھو گیا کبھی دیوار دیکھتا کبھی اپنا آپ دیکھتا کبھی امام صاحب کو دیکھتا دیکھتا پسینے آنے لگے پتہ نہیں کیا سوچوں کا مدو جزر چلنے لگا کہاں بات گئی کہاں تک اس کی سوچ گئی کہاں پلٹ کے آئی کہنے لگا امام صاحب میں تو چوک میں رہتا ہوں روزانہ پتا نہیں کتنی گاڑیاں مٹی برسا جاتی ہیں کبھی کوئی نہیں آیا ہوا مجھے کا تو تو تو ہے ہے خوبصورت دین کہ نہیں کی دیوار پر کیچڑ لگ جائے اور دیوار کو اتنی تکلیف ہو میں اس دن سے دور کیوں یہاں روز یورپ کہتا ہے کہ مسلمان جھوٹی شادیاں کرتے دنگا فساد کرتے ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کر چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہت بڑے عالم تھے یہ ساری نیکیاں تو ان کی سماجی تھی فلائی تھی ان کی معاشرت کی تھی دنیا لیکن جو ان باقی کا معاملہ تھا چار لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ قرآن پاک ایک رات میں پڑھا کرتے تھے ان میں پہلا نام حضرت عثمان غنی کا ہے پورا قرآن پاک دوسرا مولا علی شیر خدا کا ہے تیسرا حضرت سعید بن جبیر کا ہے چوتھے امام اعظم ابو ننیفا ہیں جو ایک رات میں پورا قرآن پاک پڑھ دیا کرتے جس جگہ امام اعظم کی قبر بنی ہوئی ہے نا آزمیا ایک محلہ ہے بغداد کا اس کا نام ہی آزمیا امام صاحب کے نام جہاں قبر بنی ہوئی ہے وہاں بیٹھ کے امام اعظم ابو نیفا نے ساٹھ مرتبہ قرآن پاک ختم کیا خود پڑا, خود برمائے, یہاں میں نے دفن ہونا. اس جگہ لوگ صاحب کی رات نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک رکن میں پندرہ سپارے پڑھتے تو لوگ کہتے تھے یہ ابو نیفا نہیں یہ تو کوئی کسی نے پلر کھڑا کر دیا یہ تو کوئی ستون ہے رکوئی نہیں کرتا پورے پندرہ سپاہے یہاں تو ابھی تراوی آئیں گی لوگ گرمیوں کے روزے بڑی گرمیوں کے روزے دے بھائی پہنچ تو شریف کو اللہ بڑا مہربان ہے ہر چیز کو بدلنے پہ قادر ہے پہلے سے لوگ تیاری کر رہے ہیں مسجدیں ڈھونڈیں گے جائے ایسی اچھا ہو قرآن جلدی پڑا جائے ڈھونڈ کے امام صاحب اللہ تعالی اور میں اکثر کہا کرتا ہوں میں کہتا ہوں تو تراوی میں کھڑا نہیں ہوتا پاسپورٹ کے دفتر کڑا ہو جاتا ہے دو گھنٹے شناختی کارڈ کے دفتر تو تین گھنٹے کھڑا ہو لیتا ہے یہ تیرا ظلم ہے اپنی ذات کے ساتھ کہ تجھے قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوا جاتا دنیا داری کے لیے کھڑا وہ پروجیکٹر کرانے جائے تو چاہے تجھے چار گھنٹے لائن میں کھڑا ہونا پڑے وہاں تو کھڑا ہو لیتا ہے. اللہ سے ڈاک اپنی تھوڑی سی دنیا داری کے لیے سارا کچھ کر لیتا ہے حضرت امام صاحب رحمت اللہ تعالی تکوا اور تہارت کے پہاڑ پچپن حج کیا امام اعظم کتنے پچونجا پچپن حج فرمائے آج ایک مشقت والا کام ہے جدوجہد والا تعلق جوان بھی تھک جاتے کہتے ہیں بڑا مشکل ہے جی اور جو جتنا مرضی آسان ہو گیا قیامت تک اس اس نے مشکل ہی رہنا ہے تھا کہ یہ ایک مجاہدہ ہے بچپن حج پہ گئے تو کعبے کے مجاور کو کہنے لگے ذرا کھول نہیں دیتے کعبے کا دروازہ میرا اندر جانے کو دل کرتا ہے اس نے دروازہ کھولا اندر گئے تو کہنے لگے خدایا دو جملے کے کہنے لگے اے اللہ جتنا تون نے مال دیا تھا میں اتنا شکر نہیں ادا کر سکا اور جتنا تون نے علم دیا تھا میں اتنا عمل نہیں کر سکا اب بوڑا ہو گیا مہربانی <سلام> کرنا مجھ سے در گزر والا معاملہ کا اور اے اللہ اگر تو مجھے بتا دے کہ تو ہے تو میں سکون سے جاؤ. کہتے کہ کی دیواروں سے ہزار سال پہلے لکھے گئے داتا صاحب نے لکھا ہے ہزار سال پہلے کشف الماجود میں داتا صاحب فرماتے میں حضرت فی کی قبر پہ حاضری دینے گیا نہیں یعنی ہزار سال پہلے کے مسلمان بھی قبروں پہ مزاروں پہ جایا کرتے تھے داتا صاحب لکھتے کہتے ہیں ملک کے شام میں حضرت بلال کی قبر پہ حاضری دینے گیا میں قبر پہ حاضری دے کے تو ساتھ لیٹ گیا میری آنکھ لگ گئی مجھے خواب میں نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا گویا حاضری حضرت بلال کی اور برکت یہ کہ وہاں مجھے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو رہا ہے فرماتے ہیں نبی پاک میری خواب میں آئے حضور نے ایک بوڑھے بابے کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں میں نے یارسل اللہ یہ کون ہے تو نبی پاک نے فرمایا یہ تیرا امام امام آزم ابو ہے فرماتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ امام اعظم بہت بڑی شخصیت امام اعظم کا پیغام کیا ہے انہوں نے فکا بنائی دین پھیلایا جتنی بھی میں نے باتیں سنائی سارا پیغام ایک پیغام ہے امام صاحب امام صاحب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے والوں کو بھی کسی اچھی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے عمل کرنے والے کو آپ فرماتے ہیں, کئی دفعہ عمل کرنے والے کا عمل بھی ٹوٹ جاتا ہے استقامت نہیں رہتی فرماتے ہیں, اچھی صحبت تلاش کرو ان کے پاس بیٹھا کرو ورنہ ہو سکتا ہے جو عمل تم کر رہے ہو اس میں کمی آ جائے اتنا نیک لوگوں سے رابطہ زیادہ رہتا ہے انسان کا دین پر عمل زیادہ رہتا ہے اتنا نیک لوگوں سے پیچھے ہٹتا ہے اتنا دین سے آپ فرمایا کرتے تھے اگر دو سال نہ ہوتے جو میں نے امام جا فرے کی صحبت میں گزارے ابو الفا ہلاک ہو جاتا اپنے آپ کو رب کریم کے بندوں کے ساتھ لگا کے رکھے جوڑ کے رکھے اگر ہمارا رب کریم کے بندوں سے رشتہ رہے گا تو قرآن سننا سے رشتہ رہے گا اللہ تعالی ہم ان بزرگوں کے نقوش سیرت پر عمل کی توفیق عطا کریں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العلم